На відкритому судовому засіданні, 19 квітня, судді розглянули апеляційну скаргу захисників адвокатів Ольги Зелінської та Антоніни Шостек, які представляють інтереси Жандубі Мохамеда на момент вчині подазріння на момент вручення підозри у приміщенні ізолятору тимчасового тримання, знаючи склад злочинів, які будуть інкримінуватися моєму підзахисному. Прокурор умисно порушив право нашого підзахисного на захист. Також захист три рази ініціював клопотання про допит під. Підозрюваного Жендубі. Він недопитаний до сьогоднішнього дня. І тільки зараз погодили дату зі слідчим на 22 квітня. Наш підзахисний був затриманий на місці скоєння злочину. Ніяких доказів того, що Жендубі скоїв злочин і був затриманий на місці, орган досудового розслідування не надав. Немає факту передачі наркотичних речовин, ні наявності грошей. На нього навіть не вказав свідок». Суддя Вадим Рассуждай дав слово обвинуваченому. Жандубі Мохамед Зієт розповів, що у слідчому ізоляторі його били. «Всю час мені давать я на в Весь час на мене давлять психологічно. Я перебуваю у СІЗО, 5 п'ять разів до мене зайшли бандити, мене побили. Принесли телефони, зателефонував співробітник СБУ, і він сказав, що у нас є два варіанти. 200 тисяч доларів, і щоб я проти друзів з міста Києва пішов, хто мені допоміг заяву писати. І він мені дав три дні. Потім прийшов бандит ще раз. Весь час мене били до втрати свідомості. Ніхто це не хоче фіксувати, У мене досі все болить. Мені зламали чотири рибра. громадянина Туніської республіки під час особистого затримання було вилучено паспорт громадянина Туніської Республіки, який просрочені. Оригінала або дійсного паспорту наразі невідомо, не встановлено. Тому є ризик того, що Женевім Магомед Зієдою може переходити від органу до розслідування слідчого судді та суду. Що стосується впливу на свідки. у даному кримінальному провадженні Женумі Махомедзє знає місце проживання, тому може впливати на її, оскільки розуміючи, що вона змінить покази свої, то це перешкодить кримінальному впровадження. Я прошу брицівну скагу. Залишити без задоволення ухвалу суду першої інстанції 22 березня без змін. Антоніна Шостак попросила скасувати ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя від 29 березня 2021 року щодо продовження запобіжного заходу Жендубі Мохамеду Зієду у вигляді тримання під вартою у межах строку до судового розслідування та відмовити у задоволенні клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу. Сам Жендубі попросив у судів відправити його під домашність. Арешт. Запорізький апеляційний суд ухвалив залишити без задоволення апеляційну скаргу захисників підозрюваного та продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 27 травня включно, без визначення розміру застави. А також доручити уповноваженим особам Центру охорони здоров'я провести медичне обстеження Жандубі та у разі необхідності надати лікування. Жандубі Мохамед попросив можливість поспілкуватися з журналістами, однак начальник конвою заборонив це. Правда не все говорить. Правда не. Розрешає. Прокурор Запорізької обласної прокуратури Тарас Драч коментувати ситуацію журналістам Суспільного відмовився. Боч. Боч. Правда не хоче в нас спілкувати. Так, рожди, так Зараз захист планує звернутися до Служби Безпеки України з метою перевірки, а саме корупційних схем, а саме співпраці ВБ СБУ України з ВБСБУ в Запорізькій області, які з метою прикриття злочинів співробітників СБУ в Запорізькій області зробили провокацію відносно нашого підзахисту. Наступне. Ми зараз вже відправили в офіс генерального прокурора про те, щоб ця справа була взята на контроль безпосередньо офісом генерального прокурора. І третє, після того, як я отримала Скажімо так, формальні відповіді від начальника Запорізького слідчого ізолятора по факту спричинення телесних ушкоджень моєму підзахисному. Відповідна скарга буде зараз скерована Міністерство юстиції України та відповідні вищестоящі інстанції з метою. Офіційної перевірки вказаної установи речник управління СБУ у Запорізькій області Сергій Левченко повідомив, що кримінальну справу щодо Жиндубі Мохамеда Зієда розслідує Національна поліція області. Журналісти Суспільного звернулися за коментарем до речниці Національної поліції в Запорізькій області Олени Лебединської. Чекаємо на відповідь щодо заяви Жендубі Мохамеда Зієда про його побиття у Запорізькому СІЗО. Журналісти Суспільного відправили інформаційний запит начальнику цієї установи Олексію. Дар'я Пасічник, Андрій Варінов, новини на Суспільному, Запоріжжя.